Γεια σας. Είμαι ο Θεοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας βιβλίου βιβλίο το Δικτυακό Μάρκετινγκ. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Απροθυμία τηλεφωνημάτων Πώς να την ξεπεράσετε εσείς και η ομάδα σας. Η Απροθυμία τηλεφωνημάτων είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στις πωλήσει και στο δικτυακό μάρκετινγκ και είναι για να περιγράψουμε όταν ένας πολιτή ή ένας διστάζει ή αναβάλει να κάνει τηλεφωνήματα στους υποψηφίου του. Για να μπορέσετε να το ξεπεράσετε αυτό και εσείς αλλά και η ομάδα σας, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να βρείτε τι είναι αυτό που προκαλεί αυτή την απροθυμία. Ο ορισμός του λεξικού για την απροθυμία είναι αντίσταση ή αντίθεση. Και το συναντούμε αυτό ως εξής. Σαν δικτυωτές γνωρίζουμε ότι τα τηλεφωνήματα θα πρέπει να γίνουν ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε την επιχείρησή μας. Αλλά υπάρχει συχνά αυτή η απροθυμία ή η αντίσταση στο να κάνουμε αυτά τα τηλεφωνήματα. Οπότε πολλοί αντί να κάνουν τηλεφωνήματα, κρύβονται σε μια γωνιά τύψιο, να μην μπορώ να το πω έτσι, και ουσιαστικά τιμωρούν τον εαυτό του, ότι δεν μπορώ, δεν τα καταφέρω κλπ. Δεν ξέρω αν σε ακούτε γνώριμο αυτό. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν στόχου που θέλουν να πετύχουν, ξέρουν ότι για να πετύχουν αυτού του στόχου θα πρέπει να κάνουν τι επαφέ, θα πρέπει να κάνουν τηλεφωνήματα, αλλά δεν τα κάνουν. Τι είναι λοιπόν αυτό που ίσως κάνει ένα άτομο να είναι απρόθυμο να κάνει τηλεφωνήματα. Έκανα λοιπόν μία λίστα με πράγματα που έχω δει ότι κάνουν ένα άτομο να είναι απρόθυμο, να αντιστέκεται δηλαδή ή να είναι αντίθετο στο να κάνει αυτά τα τηλεφωνήματα. Αυτή θα είναι μία πολύ καλή checklist που θα μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε μετά το μάθος της ομάδας σας, για να τους βοηθήσετε να βρουν γιατί δεν έχουν πετύχει τους στόχους τους ακόμα ή γιατί δεν έχουν καν ξεκινήσει να μπουν στη δράση. Αυτή η λίστα είναι γραμμένη από την άποψη ότι θα βοηθήσει την ομάδα σα. Αν θέλετε όμω μια καλή δόση πραγματικότητα, δώστε τη λίστα αυτή σε κάποιον από τη γραμμή αναδοχή και ζητήστε του να σημειώσει από αυτή τη λίστα ποια πράγματα κάνετε ή δεν κάνετε εσεί. Νούμερο 1. Έχουν αποφασίσει οι άνθρωποι σα ακριβώ τι θέλουν να πετύχουν στην επιχείρησή του. Ρωτήστε τους τι είναι αυτό. Νούμερο 2. Έχουν γράψει ένα πλάνο για το πώ θα το πετύχουν. Ζητήστε να δείτε το πλάνο, αν μπορείτε. Τρίτον. Δουλεύουν αυτό το πλάνο. Ρωτήστε του να σα δείξουν πού ακριβώ βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πλάνο του. Νούμερο 4. Γνωρίζουν όλα τα βήματα, όλα τα κομμάτια που συνθέτουν το χτίσιμο τη επιχείρησή του. Νούμερο 5. Έχουν έναν τρόπο ή πολλού τρόπου να συγκεντρώνουν επαφέ. Ζητήστε του να σα δείξουν του τρόπου. Νούμερο 6. Γνωρίζουν πώ να βρίσκουν πελάτε. Ζητήστε του να βρουν ένα πελάτη ενώ εσεί παρακολουθείτε πώ το κάνουν. Νούμερο 7. Γνωρίζουν πώ να εξυπηρετούν του πελάτε του. Ζητήστε του να σα δείξουν. Πώ εξυπηρετούν έναν πελάτη, πώ το βοηθάνε. Νούμερο 8. Γνωρίζουν πώ να βρίσκουν συνεργάτε. Ζητήστε του να σα δείξουν πώ ακριβώ το κάνουν. Νούμερο 9. Γνωρίζουν πώ να εκπαιδεύουν του συνεργάτε του στο πώ να βρίσκουν πελάτε. Ζητήστε του να σα συστήσουν σε κάποιον που έχουν εκπαιδεύσει και ζητήστε από αυτό το άτομο να σα δείξει πώ βρίσκει πελάτε. Και νούμερο 10. Γνωρίζουν πώ να εκπαιδεύουν του συνεργάτε του στο να κάνουν νέου συνεργάτε. Ζητήστε του να εκπαιδεύσουν ένα συνεργάτη ενώ εσεί ή να σα συστήσουν σε κάποιον που έχουν εκπαιδεύσει και ζητήστε από το άτομο αυτό να σα δείξει πώ βρίσκει πελάτε και συνεργάτε. Οτιδήποτε δεν μπορεί να σα δείξει ο συνεργάτη σα είναι ο λόγο για την απροθυμία τηλεφωνήματων του. Θα είμαι ευθύ μαζί σα. Ο φόβο απόρριψη είναι ανοησίε. Και η απόδειξη είναι η εξή. Όταν κάποιο λέει ότι ο λόγο που δεν παίρνει τηλέφωνα, που έχει απροθυμία στο να πάρει τηλεφωνήματα, είναι ότι φοβάται τέλο πάντων την απόρριψη, μπορείτε πολύ εύκολα να αποκαλύψετε την μπλόφα του. Βάλ του μια συσκευή έχω μπροστά στο τραπέζι, το κινητό σα για παράδειγμα, και πείτε του να προσκαλέσει το, το κινητό σε μια παρουσίαση. Δεν θα μπορέσει να το κάνει. Γιατί δεν είναι ο φόβο τη απόρριση, γιατί προφανώ η συσκευή δεν πρόκειται να τον απορρίψει. Ο φόβο τη απόρψη, το έξα από τη ζώνη ανεσίου μου ή η η απροθυμια τηλεφωνημάτων και οτιδήποτε άλλο οποιοδήποτε άλλο κλισέ μπορεί να σκεφτεί και να σα πει ένα άτομο, είναι απλά μια μάσκα για να καλύψει αυτό που πραγματικά δεν ξέρει να κάνει. Και δεν έχει σημασία αν το άτομο αυτό ασχολείται με τι πωλήσει πάνω από 20 χρόνια. Αν δεν κάνει τηλεφωνήματα, είναι επειδή υπάρχει κάτι στην επιχείρησή του που δεν ξέρει πώ ακριβώ να το κάνει. Ο φόβο, ή συγκεκριμένα ο φόβο τη απόρριψη και η απροθυμία τηλεφωνήματων, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το να μην μπορείτε να προβλέψετε το τι θα συμβεί, Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από κάποια ενέργειά σα. Και αυτή είναι η βάση όλων των φόβων, ότι δηλαδή κάποιο δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει αν κάνει κάτι. Αν πάτε να κάνετε budget jumping, αυτό που προκαλεί το φόβο είναι η ανικανότητα να προβλέψετε το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν ξέρατε σίγουρα 100% ότι δεν θα πάθετε κάτι, ότι θα καρδίσει το σκηνή, τότε δεν θα υπήρχε ο φόβο, δεν θα υπήρχε κάτι να φοβάστε. Οπότε, μην πιστεύετε τι δικαιολογίε τη ομάδα σα. Δείτε με του συνεργάτε σα αυτή τη λίστα, την παραπάνω λίστα που μόλι είπαμε, και εκπαιδεύστε του σε οτιδήποτε δεν μπορούν να κάνουν. Επίση, μην πιστεύετε ούτε τι δικέ σα δικαιολογίε. λύση είναι απλή. Εκπαιδευτείτε, εκπαιδεύσετε του συνεργάτε σας και αρχίστε να κάνετε αυτά τα τηλεφωνήματα. Η επιχείρησή σας θα αρχίσει να αναπτύσσεται με τεράστια βήματα και με άλματα όταν το κάνετε αυτό. Έχετε δει την ομιλία μου για το πλάνο των 90 ημερών. Πηγαίνετε στη σε σελίδα greekcoach.gr κάθετος πλάνο, greekcoach.gr κάθετος πλάνο, αν βάλτε το email σας θα δογηθείτε άμεσα στο δωρεάν λεπτό βίντεο όπου μιλάω για το πλάνο 90 ημερών. Είναι από την ομιλία που είχα κάνει στο συνέδριο τη εταιρεία μου πριν μερικά χρόνια, αλλά όλα αυτά που θα ακούσετε στην εκπαίδευση αυτή την ομιλία μπορεί να εφαρμοστούν και έχουν εφαρμοστεί σε όλε τι εταιρείε. Η ομιλία αυτή είναι ουσιαστικά μια περίληψη τη τρίωρη εκπαίδευση όπου είχα κάνει πριν μερικά χρόνια σε δεικτώ όλων των εταιριών και μεταξύ άλλων αναλύω 10 διαφορετικά εργαλεία ανέβρεση υποψηφίων και εφαρμόζοντα αυτά που λέω στην εκπαίδευση, θα ξέρετε τι να κάνετε κάθε μέρα για να πετύχετε του στόχου σα. Και δεν θα ξεμείνετε ποτέ από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα ή την επιχειρηματική σας ευκαιρία. Μπείτε στο greekcoach.gr κάθετος πλάνο. Για περισσότερα από 900 άρθρα πάνω στο δικτυακό marketing, στη διαχείριση αντιρρήσεων, επικοινωνία, στο πώς να έχετε ένα πλάνο, στο πώς να εκπαιδεύσετε τους συνεργάτες σας, μπείτε στο blog μου networkpavlamarketing.gr και θυμηθείτε να βάλτε το email σας στη φόρμα που βρίσκεται κάπου πάνω δεξιά για να λαμβάνετε ενημερώσεις. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, όποιον το βλέπετε, στο YouTube, στο Facebook και επίση κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, για να λαμβάνετε κάθε νέο βίντεο μόλις το ανεβάζω. Αυτά. Κάντε πράξη σημερινή συμβουλή, δείτε αυτή τη λίστα με τους συνεργάτες σας, δείτε αυτή τη λίστα και με τον εαυτό σας, με την γραμμή αναδοχής σας, και τότε θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.